Seven, six, five, four, three, two, multimodile tău face amândoi wow, this is theoso Canal wow, amazing <laughs> Au și pe mine, Malur! Au și pe mine, Malur! și pe mine! Ai și și pe mine! Ai și și pe mine! și pe mine! nu Ba da! Cine numai, dacă, numai dacă ti imaginezi că se va luba, se va luba. Mm. Bă! adică Jani, să mergem, Jani! Dăi, Jani! Încă care ne băgăm. Hai, ca că se duce oamenii până asa așa. Se duc oamenii până așa. Mama, să vedem dar tu și cum te-ai dus urat? Zici că erai Ce mă doare m-a bața m aici. Da. Dar nu te-am văzut. i am auzit și poc, poc, poc. Ce a să Bine? Da. E <gânt> am pus-le. Să, să facem pasta. da, bă, da acolo Andreea, <gânt> la roșii, a Andreea, că ăsta Și m-a băgat și asa. Tu dracu, în fapte. Uite, îmi E sigur? de Yo, just watch where are we going. Watch it! Watch it! Watch it! Watch it! Come Паспила! Бабло, держу! Не пока сколько прокурана Nu uitați să vă abonați la urmă Iat mașinii Sări prima să Andrei, o de acolo, da Să să moș, aluneci flex. Așa. Îndoiar ce puțin, am. Hai, bă! Iețel! Hai, moșu! Ia, Mersi. Ion dacă ne trezi. 3 2 1! Bravo, Ia, te uite și nostru! nu trim. Bă, Țânalunești, să Bă, frate. Bravo! Sări unde vreau cu aile tale! Wow, Dă-te așa, Hai, frate! În Cum vrei tu? Hai! Ia! Al Bravo, Bravo, Gata, Orai ba! Ie! Ie! Dar un Ce? te a spart piciorul Puțin. mai unde. Bă, mă că la mai mereu. Este salvat o Cristi. Halo Cristi. E eu. Vai lá fundos, stai. Baș pau. Baș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 E o Vai Hai la hai Yo, just watch where we're we going. Watch, watch, watch it, watch it, watch it, watch it, boy! Alive! Hau, Jak! Hau! Show me, ah, man! Ah, Hai sa la fund, baiatii!